Вага конструкції 790 тонн разом із додатковим обладнанням, каже заступник начальника служби автодоріг у Запорізькій області Олександр Горбань. На сьогоднішній день вже всі На сьогоднішній день вже всі змонтовані тимчасові конструкції для монтажу прогонових будов. Найближчим часом буде завершено монтаж секцій прогонових будов 10-ї споруди. Залишилося три секції. Сьогодні одну змонтуємо, залишиться дві секції. Це передостання секція, яку потрібно змонтувати. І паралельно почали вже збирання, укрупнення прогонової будови низової сторони на Кривій бухті. На даному етапі змонтуються останні дві секції прогонової будови, потім почнеться зварювання конструкції і її опускання. Після цього вже почнемо завозити зі складу ванти. Розмотувати їх, тестувати, як то кажеться, і починати монтаж за словами Олександра Горбаня. До кінця липня мають встановити всі секції верхової частини вантового мосту. Перша машина із вантами, тобто тросами для низової частини, мають приїхати цього тижня.